Claus Iohannis i-a anunat intenile, ce spune predintele despre un nou candidat la prezidentiale. Presubliere dintele Claus Iohannis a spus. Întrebat în lecturi cu informațiile aprute în spațiul public cu privire la posibilitatea prelurii funcției de presubliere dinte al Consiliului Europei, ce se simte confortabil în postura de presubliere dintele ale României. Întrebat de jurnal subliniere TIDAC s-a hotărât dacă va candida din nou la alegerile prezidențiale sau este interesat de presubliniere din a Consiliului Europei, a sublinierea cum s-a zvonit, Iohannis a spus și se simte confortabil în postura de presubliniere dinte al cerii noastre. Eu sunt acum presubliniere dintele României subliniere." I me simt confortabil în această posturi," a spus Iohannis, râzând, potrivit news. În pres au aprut informații conform cerora presubliniere din Teleclaus Johannis ar fi favorizat pentru preluarea presubliniere din cei Consiliului European, după încheierea mandatului lui Donald Tusk în decembrie anul viitor.